Oh nampak perbincangan. Apa ya? Tengok okay, sini balik. Oh, sini balik. Cuba tengok. Ha, okey. Menung. Okey. Lama-lama sikit tengok sini. Ya. Ke depanannya. Lah. Tak ada apa-apa ni. Eh, pasar dekat tu Relax aje video Relax aje Ya memang panas Kalau salji dah tahu lah mau naik ke itu Bapak ya Pak. Jalannya lurus ya, sekali straight jam kapalnya. Straight sekali. Kurang ya? Aku enggak ada coba masuk ke kapal. Mana kok dia? Jangan dikikis kepala nah, kok jadi lah, ini buka Awi nak tarik macam ni tu, Sama-sama kita jalan